كانت تواجد اليوم وشرف ليا وخرجوني من هذه الظروف ديال الوفاء ديال انا فخور بزاف وشكرا للسيد الرئيس مره على هذه الدعوه وشرف ليا باش شرف كبير باش نجي نعرض العرض ديالي وسط هذه الجماهير الزوينه الطيبه والله العظيم الا تفاجات كلشي كيرحب بيا وفرحان بيا والناس على قد الحال الإمكانيات ونظرا الظروف ما كتسمح لوش لكن بالمهرجان فرحان بالابطال فرحان بالضيوف وانا فخور بزاف من, <تصفيق> من الله سبحانه وتعالى نكون في حسن في حسن الظن هاد الناس ديال الجماعات الترابيه اللي سوقت البا الدوار قبيله الهبط قبيله الهبط ناس زوين وانا فخور بزاف كنتمنى الله سبحانه وتعالى سي عثمان جون انا فرحت ملي كنلقى رؤساء اللي جون فكروا عندهم افكار كثيره وكيف حلموا بزاف ولكن كنتمنى السيد الوالي سي بو طيب. وكان كنعرفوه راجل طيب وكنعرفوه كيتلاعب وكيزور بالمثال المغربي كيتلاعب للدواور وكنتمنى يدفع هاد الجامعه هادي هاد الجامعه محتاجة الدعم عندها هادشي جامعه فقيره ما عندهاش مصنع ما عندهاش وزين ما عندهاش وزنات ديال الحوامل ظروف ما كتسمحش كنتمنى يعاونوهم لان الاغلب ديال الناس هنا نزل على من حنا نحن قاعد من الباديه تنسمو الرئيس تنسمو الجامعه كل شي ناس غال جايبكو عدم فلوس عدم بيجي عدم هذا ما داروش ما صابوش ترايق ما صابوش هداي. لا ما ناخذوش هالفكره حنا كنا غاطين بزاف ديما انا كنتش من جاكنا هي بالامر الناس لا رجول سيد العام ديال العريجون سيد الوالي انا من من هذا المنبر انا كبطل دولي شايف ديال بلدنا في المغرب عزيز عليا بلدي انا كنتمنى نكون تفر هذه المدينه هذه لانه اولاد في هذه المدينه حتى الشباب ما كيغادروش حتى ضروري حتى شي حاجه لهم اللي خاص راجعوا البلي يرجعوا بزاف الحوايج انا شفت بويله نظر الدور على قد الامكان صاوبوا ملعب القارب طريق وصاوبوا باناجرو دارو على دي قد الامكانيات ديالهم ولكن الاباديه انا كنتمنى حتى نتوما تعاونوهم راه ما عندكمش حاجه تلي تعاونو معاهم راه عندكم نتوما السيد والير عندك بزاف د الوزينه توفروا مع شي جوج وزينات ولا ثلاثه اشنو ولا في هاد المدينه ما فيها باس أخليه لا مع واحد الميتين وهاديك الميتين كل كل واحد غيهز واحد العدد ديال العائله وانا كنتمنى لكنا مغاربه خاصنا نحنوا على خوتنا ونعاونوهم وما نخليهمش عارفين مع المواطن ديالهم سيد رئيس والناس ديال الاعضاء ولا السيد القائد ولا السيد الباشا راه كيلقاو احراج مع المواطن هنا كيشوفوا الطرايب كيعاتبوا الرئيس كيعاتبوا السيد القائد السيد الباشا الاعضاء راه ما عندهمش راه تما يا دعموهم هما كاين الحمد لله امكانيات بلدنا راه موفره على بزاف الخير كانت من هذ المدن والصوار راه هما اللي كيتو ابضال كيتو قدوه المغرب راه حنا ولاد حنا أبطال ولاد العالم والقراولاد هذه هاد الهد الهد المناطق راه باش طلعنا تلقينا الناس من دون يدنا من دون من دون اليدين ديالهم وطلعنا ولكن هادو وليدات شنو ذنبهم علاش ما يقولش عندهم اسمح ماشي مغربي مسمحش راه يطلب 2 من 7 جيج بيسينات فضاء في خرجوا النساء واش ماشي مغربيات ما من منحقمشهم يخرجوا الفضاء اشياء تكون جرده ويكون ويكون واحد فضاء شعر الضوء يكون حوايج يستفدوا الشباب راه مايمكنش تبقاو نحملوا حنا كلشي للجامعه ولا للرئيس ولا للقائد ولا الجمعيات المساكن ولا انا كنتمنى جهه مسؤوله اللي عندها دخل بحال هانيش عندها دخل السيد العام الله يجازيك بالخير السيد العام الناس راه كتجي تخرج وتلاقوا وتشوفوا تخدم والدين دابا انا جيت بوين على الرئيس والله الا كيعاني ولاش مايكونش الرئيس والله. شي حاجه بسيطه ما كاينش انا كنتمنى من هذا المنبر عاونوا هذه المدن كتقولوا انتم حنا نحاربوا الحرايق نحاربوا المخدرات نحاربوا هذا الشيء باش تحاربوا ودفعهم باش تحاربوا هذا الشيء. ويمكن كنهضروا ما كنديروش راه الدراري كي نحالفوا انا نكون في هذه المنطقه ولا ما لقيت حتى شي حاجه راه نحارب حاجه ولا نتاج للحرايق ولكن الا بغيتوا تفرانيو هذا الشيء وتدخلوا الغضب وعاونوا المدينه جي واحد دعم دير واحد فضاءات ديروا شي حاجه في هذا الشباب. وهذا الشباب راه من نهار كامل هو مسكين اشنو هو والله يحسن العون انا ماشي كنهضر جيت من نفكر في المباراه ديال اليوم شي لا بالعكس انا مغربي وانا كنحسب الناس انا خصني ندخلي واحد الميساج لشيء المسؤوله اللي مهنيه بالامر الله يجازيكم بخير راه سيدنا الجو كيخدم كيتحرب راكم والله يجزيكم بخير انا من منظر انا كان غير على وطننا وبلدنا وكلشي انا بلدي غاليه احسن بلد في العالم بالنسبه ليا من نلقاش من قتوله ولا الحرب ولا نطينا في البلاد ديالنا ولا شرف المغرب وبلادنا حنا مشينا لدوال زرناهم والله العظيم من أغنى من الامم عيننا في الاكل عيننا في الجو عيننا اما الجيران ديالنا انا ما كنعيش الجزائر بالعكس انا هذوك الناس شعوب خوتهم مستلمين ولكن مشيت عندهم عانيت والله إلى عانيت عانيت في تونس عانيت في مصر عانيت في دولة متقدمة روسيا كنت مشيت لاكوب في الأكل في الحريات مكاينش ها الإمكانيات النظام شيء ولكن حرية المغرب مكاينش وباش نحاولو نديرو عا شويه المدينة وأنا جيت باش ندير هاد ديمونستراسيو مجيتش باش نلعب أو ندير فلوس أو جيت دخل لي واحد ميساج الله يجزيكم بخير لبوه هاد الدعوة ونا جيت لقيت شباب لا في الامن لا في الدرك لا في السلطه لا في سيد القايد لا كلشي باغي يتحمس وباغي يخدم ولكن عاونهم راه ما عندوش حاجيات، اقل يكون واحد سبيطار صغير عتق على الوالد، ناس مسكينه كتزاد عليها الحال مع ثلاثه الليل، وراجل ما عندوش امكانيات ونظرا للطرق ونظرا للبعد باش توصل لسبيطار طنجه ولا العريش وخاصها حتى تموت، شنو في الا درتو سبيطار صغير شحال يطلب حنا كنديرهم دلوم... اش غنقول لك انا ما كان ما كان عاتب آه حد، آه. آه. زيدوا نكبروه كاين حاجيات ناقصين فيه. يزيدو كبروا شنو فيها هذه المثليه نزيد ولات عمليه كدار هنا ان شاء الله نتمنى ولا ما نضرب حد ولكن نديروا الخير كاين بلاد علاش كين له ما نخدموش الشباب كاين فاش يخدموا نديرهم فاش يتلاو هنا وانا ما نطولش عليكم لي الى قلت هادشي انا كنجي ديما كنوصل ميساجا ما كنجي باش نلعب ولا شي حاجه لا لعبت ما لعبتش ما عنديش مشكل في اللعب حتى نخلي ميساج ونتمنى هذا الميساج يوصل سيد والو انا كنتمناو راجل صارم ورا لعبت عندك في وجده ولعبت في سلا في كتف تمارا وفي طنجه والله يجازيك بخير وانا عارفك راجل زعيم كنتمنا تزور هذه المدينه وشوفها مدينه مدينه جميله وما عندهمش الإمكان وفرحوا هذا وهم دايروا لي واحد الحدث رغم ذلك ما عندهمش عاطيني واحد البريم اللي والله انا ما كنلعبش مدن كبار وعطوني مدينه ما عندهمش الضوء هنا قد الامكانيه كيتقاتلوا باش المفر و وجابوا هاد الناس وفرضوا من جيوبهم راه ماشي عندهم دعم من بلايستوي راه داروا الفرضه باش جابوا هاد النجوم هذا باش باش يرضيو ولاد البلاد ديالهم حتى عاونوهم الله يجازيكم بخير وما يمكنش يدير شي هادشي واش راه يمشي كبيره كنزيدوا لشي حاجه ونزيدوا الخير في الخير نزيدوا لمدينه اللي ناقصه واش نقول لكم شكرا وتحيه لكم وشكرا السيد رئيس النداء ندير المهرجان فرحان شكرا لكم في المنطقه وجرب الاستثمار الحمد لله حنا كنشتغلوا من هذا المنبر كنشكروا السلطات المحليه وكذلك السيد عامل الاقليم اللي ما كيبخلش علينا، الحمد لله دابا حنا غادي في الطريق الصحيح ولكن هادشي باقي يعني كما كما, كما قلت يا السي عزيز مازال محتاجين ان الدعم خصوصا الجماعات القرويه، انا دائما تنقولها من هذا العالم الجماعات العالم القرويه، كما كما قلت يا السي عزيز يعني الهدف من هذا المهرجان هو نعرفوا بمنطقة ديالنا ويجيو عندنا ابطال كيف حالكم السي عزيز. باش نثيروا الانتباه للجميع وشكرا وتبارك الله عليكم أه ا سير 25 عام في عمري 45 عام تقريبا دخلت 45 10 سنين بنت الموهبة في سوق لاربان غرب انطلقت دينا عروض صغار طارقنا لكازا تما البناء انديالي دار في الاصخان اجازوني في الاصخان كان عندي واحد القوه ديال المطر ولكن كانت عزيزه على الرياضه كنت كنشوفهم من بعيد وحاولنا نطوروها وبديت من الصغر وكبرت معها والحمد لله مشات هت... مش بشكل بعيد، وأول رياضة لي في المغرب لأول أول رياضة رياضة تحدي كتدخل ثلاثة المرات الموسوعة في المغرب خلال باش داخل كان واقيلا العفو سعيد عويطة، ودخلنا بشي حاجة ديال الطعام بشي طاجين، طاجين كبير دخلنا دخل... دخلت 265 طون في كاسا شجلتها، تحديت الهندي 200 طون وميشين طون, وميشين وستين طون. وجبدت 10 سيارات في شهر ديالي بمدينه الدار البيضاء والرقم القياسي هو الاخر هو ديال سيارات في ودابا ان شاء الله رقم قياسي 30 كيلومتر على الطريق جو السيارات سيارات، 101 هي باش تهز من طنجه اسبانيا من شهرين، انتم عرفتوا شحال وانا كنهضر عليها، كان فيما ماشي العراقي مع المغرب، لا بالعكس من كنبغي ندير هاد كل كان كينوض حاجه سياسيا سيا واش المغرب اسبانيا ولا حاجه. والحمد لله هذا الرقم هذا مقبل على المغرب باش ندخلوا البلدي ورياضه جميله وخدات شعبيه كبيره. حيت هذا الرياضه كما كنشوفوا قليل اللي كون كيقدر شي واحد انه يتبع هذه الرياضه هذه الرياضه كتكون بواحد المجهودات وبواحد القوه اللي سبحان الله اللي كتعطى الواحد خاص. ماشي بحال انه هذا الرياضه الحمد لله كاين دول اللي كيناسبوني منهم ومن إيران منهم الهنود، الهنود عندهم كيقدروا تلعبش معاهم وكرمني الله سبحانه وتعالى اللي خلا الشباب ما يمارسوش كيشوفوا على صالحي بعد المواقع كيعاني كيدير ديمونستراسيوات كبار. وشباب صغار تيتبعوني تي معجبان بيا ومتيشوفو تصريح على الصراحه داك حداث كبير وما لقاش الدعم تيقول لك وهي رويه من 10 في ما تقدرش تمارس ثلاثين أو عام سيارات دوز على بعض ديالك تشرجو السيارات جوج ولا طياره بالشعر ديالك ما صغير والشباب اللي كيشوفوك انا عزيز صاحبي من دائمكن دبا دا كاين واحد ولاد الاخ ديالي واحد ولد خويا وشي ثلاثه ولاد عيسى واحد ولد وجده عندهم 14 عام جايين في الطريق ان شاء الله باش نفس انا غايشد الطريق هي رياضه جميله هي كتمارس هي كتحتاج هذا شويه الصبر شويه الانسان اللي الانسان اللي كان فيه الخوف من يدير شي حاجه الحمام ما يقدرش يدخل وهي ديما كتبقى زعامه وصلنا الرياضه ديالكم الرياضه ديال التحدي اللي كما قلت ما كينجدا وما عندهاش الجامعه ديالها يعني كتلقى الانسان يعني كما قالوا كتطوعي كيخرج يدير واحد وهي شكرا الله سبحانه وتعالى، كون كان جمعي وقال ما كناش نعم. هي ديما كيقول لك الخبره كطلع منها بطل. نعم على مستوى الاقليم العرائش كنعرفوا كاين كان بعض الابطال تا هما اللي ساهموا في نشاط الرياضه. بالنسبه لك انت واش ممكن تساهم يعني في هذه الرياضات يعني على مستوى التأطير، على مستوى الممارسة، على مستوى الممارسة وبالاخص في مدينة القصر الكبير والعرائش. واضح، كان واحد الدرينا بينه وبين القصر، كاين الجبري بن العرائش. كان عاطي في كبيري تازا كاين واحد هو اكبر منا من دخان من من اسيا ولكن هذاك ماشي غانهضروا عليه ولا هذا كيشتغل كي بطريقه عشوائيه كيدخل فيها شويه ديال النساء يكتب يدخ هاد الرياضه كتعتمد على التركيز على اليوغا على التغامير ما عندنا حتى شي علاقه ونوضح لكم واحد السؤال بزاف دالناس غاطين تيقول لك مثال هاد الرياضه فيها الجن كي عطى لجرج السيارات هذا هذا الانسان تيكون عنده واحد الافكار محدوده كاين من غير الله سبحانه وتعالى راه حتى حاجه ما تقدر تقلب راه تا هذاك التيليفون باش يهزو بيدك، اللهم سخر لك الله الطاقة باش خدمت ديك السبعتين باش يهزو التيليفون ويمدو، ديما تتذبذب على التركيز وعلى شوية ديال التغامير وعلى الممارسة وعلى الصبر. وعلى الصبر الحياة على مستوى التنظيم ديال المسابقات وداك الشيء في الإقليم وعلى مستوى التنشيط الرياضي يعني بصفة عامة ونشر هذه الرياضة، قلت يعني كيفاش يمكن تساهموا أنتم في تطوير هذه الرياضة على مستوى الإقليم؟ الحمد لله هي تطورت هي بداية الرياضة فاش كنعرفها عزيزي صال كنت عارف تما كنت صغير هذه ديالي الحلقه هذاك السكر بسنانو هذاك يهرسو ويك على راسو حنا خديناها وطورناها وبحثنا ودرنا شويه ديال ديال ديال التدريب وقوينا المسك اللي كيتحمل مثلا الظهر كنترينو عليه كنمشيو في الثلج باش تدوز عليك السياره خصك تخدم واحد في في السياره باش تدوز على ماجور الطياره كتمشي تريني لا مبير الفخاد ما كانش عندك واحد البنيه كضرب واحد العدد ديال لي زاباري ديال التشحول وكتريني في البحر كتعمر الخناشه وكتنزل وكت في البحر في الرمله وكتشي بها راه تكون عندك 200 ما كانش واحد خير جي بطل العالم ديال جون باز دوي واحد يقول لك أنا عندي عام بطل بشنباز. اي من شكرا السي عزيز والله المدينه بغيتها تعرفوها الناس لانه النظره الضيافه ديالها النظره الناس دياولها الثوار ديالها المدينه بغيناها تعرف لماذا تزيد تكبر وتزيد لقدام انا كنتمنى الناس ديال رانا ما كنعرفش شي ناس هنا بلا ما نسميهمكم راهم ناس لا باس عليهم وخارج من هذه المدينه انا كنتمنى يجيو يديروا المشاريع ديالهم هنا انا راه كنعرفهم شخصيا ما نقدرش نجبدهم ولكن من لا ريجون لقينا ابطال كبار وفي المنتخب لاعبين كبار من هذا لا ريجون عندكم كنتمنى إلا كانوا غير عند المدينه يجيو لها مدينتكم راه حتى واحد ما كينسى المدينه ديالها راه انا تنا كنشوف حقي في هذه المدينه انا مدينه ولد غربها سوق الربع القصر ها المدينه راه تاهي كتفكر جيران <تصفيق> جيران وانا كنتمنى ديما وسيده ديما الحمد لله اليوم ولا التليفونات وهاد الشيء انا كنتمنى الجنوب الملكي يزور سوق <تصفيق> الربع القصر وهذ المدينه لماذا سيدنا الله ينصرو راه كيبغي يزورو وكيبغي يعاون لانه هذه المدينه محتاجه بالزيارات ديال الناس يشوفوها راه تاهي مدينه جميله راه تستحق تاهي كتعرفوا عليها اكثر راه فيها ما يتشاف خاصها شوية وسيد الرئيس انا كنتمنى السيد الرئيس هو راه ما كان واحد المحليه